Hei alle sammen, og velkommen til mitt foredrag her på fagpedagogisk dag. Jeg heter Caroline Kvande, og i dag skal jeg fortelle litt om forskningen som jeg holder på med, eh, som er direkte konvertering av metangass, som vi håper kan være en mer bærekraftig løsning for industrien i fremtiden. Um, for å starte oss i gang skal jeg fortelle kjapt om meg selv. Uh, jeg er da fra Tønsberg, og uh, har da både bachelor og master fra universitetet i Oslo. Um, mastern tok jeg på katalysegruppa, og det er der jeg fortsatte med, med doktorgraden. Så uh, jeg er på katalysegruppa nå, og uh, PADN er en del av et projekt som heter ICSI. Et som er senter for forskningsbasert innovasjon, hvor da, uh, bedrifter og uh, universiteter samarbeider for å prøve å løse diverse problemsinninger for industrien. Um, så, denne høsten så er jeg faktisk på ett forskningsopphold for, på universitetet i Torino, eh, hvor jeg får lov til å jobbe med lite tekniker som vi ikke har tilgjengelig i Oslo. Så det er veldig deilig og godt å få friskne nå etter eh, den lange tiden med Corona, det må jeg virkelig si. Um, så eh, som sagt så forsker jeg da på konvertering av metangass og, og hvorfor ønsker vi å gjøre det. Vel, metan er jo en av de største drivbruksgassene som vi har i atmosfæren i dag, med CO2 blant annet. Og eh, veldig, veldig mye av den metanen som slippes ut av atmosfæren, den er menneskeskapt. Eh, og da speciellt fra olje- og gassproduksjon og eh, landbruk, blant annet. Så, eh, men det som er det er at metan er jo Eh uh, den er, den finns i ganska stora kvanta på jorden som gör at, uh, uh, uh, uh, at det er egentligen en ganska fin resurs for att kemisk industri og for för att energi. som gör att det er ju så synd att nästan all metan som kommer upp blandan från oljeproduktion bara blir brent av som CO2 och vatten istället för att bli utnyttad. Uh, så her ser vi blant annet et kart over jorda de siste årene- og vi ser alle disse stedene hvor, hvor metan bare blir eh, fakla som det heter. Og eh, grunnen til det er jo fordi at det er ganske kostbart- å få frakta av gass fra avsidesliggende steder. Eh, og eh, derfor så er det mer eh, ja, eh, økonomisk eh, for- for eh, de som driver med oppventning av andre ting å bare brenne av i stedet for. Så, eh, og i tillegg så er det sånn at den prosessen for å konvertere metan i dag, den er, eh, den ser omtrent sånn her ut, hvor du har eh, metan som først må brytes ned til karbonmonoksid og hydrogen, eh, som det dette kalles for syntesegass vi kan bygge det opp igjen til, til ja, alkoholer og hydrokarboner som vi kan bruke for i, i uh, kjemisk industri for å lage uh, drivstoff og plastikk og medisiner og det vi trenger. Så at det, denne prosessen er meget uh, energikrevende, og den krever store plantasjer, uh, i tillegg til at dette er jo da også gassform, dette produktet, syntesegassen her, som, som gjør at det generelt er bare ikke økonomisk vinning å drive med här ute på en oljepattform. Derfor så trenger vi å finne en ny metode som kan gjøres i småskala eh, plantasjer og eh, med produkter som er lette å frakte. Og da snakker vi selvfølgelig om på måte, noe som er flytende da helst ved rumtemperatur. Så här har vi drømmereaksjonen ved å konvertere metan, til, uh, bare ved hjelp av for eksempel oksygen eller luft på et eller annet vis, til metanol. Metanol er flytende ved romtemperatur, og uh, det kan da brukes videre for å, for å skape disse produktene vi trenger for uh, kjemisk industri, eller uh, i hverdagen generelt. Da. Så det er det jeg prøver få til. Men selvfølgelig så møter vi jo på noen problemer rundt veis. Det skal ikke være forskning hvis ikke det, hvis det skulle vært kjempeenkelt. For da skal jeg fortelle litt mer om metan. På metan er jo da det enkleste alkanet vi finner. Du har ett karbon og fire hydrogenatomer. Og det er slik at dette alkanet er veldig stabilt eh den CH-bindningen här är mega stark ehm som gör att det är rätt svårt att konvertera det till något annat än metan. Så man tränger gärna starka eh, oxidationsmedel eller en väldigt god katalysator for att få det till. Ehm så är det också en utmaning problem og det er att oxidationsprodukterna som vi får eh vid att metan, de mer reaktive enn metan i seg selv, så vi må ha veldig, veldig god kontroll på at ikke fortsätter fortsetter å, å, å interagere med produktene vi danner, for da vil vi enda opp med å overoksidere produktene danne CO2. Derfor er det väldigt viktig med god reaksjonsdesign eh, og et godt katalytisk materiale for den reaksjonen her. Um, i idealfall så ska du kunna föna metan in over ett över et fast stoff och få det att reagera här inne och så få metanol ut. Så vad vill säga sen vi, se vi ska jag går med djupare in på hur man gör det. Eh reaktionsdesign kommer jag tillbaks till så går vi först och pratar om eh, dette detta katalytiska materialet. Så vi jobber med något som heter zeoliter. Eh och zeoliter är rätt och rätt trede mineraliska uorganiska materialer, hvor, eh, hvor du har masser såna porer og kanaler som går igenom eh nätverket eh på en måte det er byggt upp på så får du alltså det är byggt på såna byggstenar som det här eh, som som då eh skaper disse lange dessa långa porerna och de är helt ideella att göra eh gasreaktionen på för att få massa yta där gasen kan feste sig och reagera. Eh så när man ser på detta här lite eh, ut så kan vi se på det med elektronmikroskop. Eh och då ser vi att det har disse eh, kubene här bland annat eller det kommer an på material vi ser på, men, men dette detta här har en kubisk enhetscelle så det är för oss kubiske, eh, eh, vi ser liksom resultatet av enhetscellen här sånt här. Um, og så, eller kubiske krystaller da. Og, og mens vi zoomer enda lengre ut, så er det rett og slett et, et pulver som jeg jobber med. Um, så det pulveret det presser jeg, og så, og så gjør jeg det an til små pellets som vi kan gjøre reaksjoner over. Uh, C-liter er altså satt sammen av uh, silicium og aluminium tette edre, altså med oksygen i hjørnene. Så det kan vi se litt nærmere på her, så ser du da at det er silisium og så fire oksygen rundt. Så er det koblet sammen sånn, og så danner det disse byggesteinene her sånn. Um, men hadde det vært silisium hele veien så hadde det jo bare vært en form for silisiumoksid. Um, men vi, så er det sånn at noen av silisimene er ikke silisium, det er aluminium. Eh, men når vi pytter aluminium in ett trikt eh, nettverk, så eh, får vi en negativtiv ladning. Pricirrisium har oxidationstifsan 4 plus, mens aluminium har kun 3 plus. Eh, o den er negativtiv ladningen det liker i det netverke. Så Den blir väldigt fort eh, fika på ved at det kommer in et katjon. Eh, det katjoner kan være rentet proton eller andre andrejortanlig metaller exempel. Um, og, men det som er litt så spennende er at når kaktionet er et proton, så, så får vi det som heter et Det Da er det faktisk, uh, dette setet er faktisk så uh, surt at det kan fungere som en brønnstedssyre. Uh, og det brukes jo da uh, flittig, uh, flittig i, uh, i forskjellige kjemiske reaksjoner. Um, så kan man også ionebytte disse protonene eh, for andre metaller, eh, og det er det vi gjør, eller vi gjør, ikke for mye. Så jeg, vi fjerner disse protonene, eh, i hvert fall noen av vi og putter inn kobber i stedet for. Eh, og da kan vi nemlig få redokskemi for kobber, kan ha forskjellige oksesjonsdistanner, og det kan vi bruke i reaksjonen vår til å, til å uh, rett og slett uh, redoksreaksjoner. Uh, så vi bare forteller kjapt om min kjemi hver dag. Jeg uh, er altså ikke den typiske liksom, mekke og lager på, på, altså jeg lager ikke materialen i seg selv. Jeg får materialene av min kollega, uh, ferdig laget, og så putter jeg de inn i en reaktor og tester på dem. Uh, så, så jeg er den som står på labben og mekker og skruer for å sette sammen uh, oppsett sånn som det her, uh, hvor vi har da, uh, ovnen. Og putter av reaktoren inni inn i der. O så eh, detel her så kommer gassen ut på toppen og f eh, du, du kan senda til et eh, massespektometer herdan sånn, så som kan måle på vad som kommer ut av gaser. Elle eh, kan det gå videder en gse som er här hår det, så måsteå er en måt og målet på vad som kommer ut av av gasser. Um så det är liksom det det jag ju mäster på labben. Ehm um, det kan ta sig vidare till själva reaktionen. Bli eh, som sagt så är det väldigt viktig med god kontroll på reaktionen i när vi jobbar med detta här. Ehm um, vi har då zeoliterna um, som, som er är inne i inne i reaktorn og starte med å sende inn oksygen ved 500 grader, ganske høy temperatur, for å aktivere materialet, altså disse kobber-settene, prøver vi da å gjøre dem til kobber 2 pluss. Og så senker vi temperaturen og sender inn metan. Og det som skjer da, er at da går disse kobber 2 pluss de reagerer med metan, og vi får en, noen av de vil da bli til kobber 1 pluss, mest sannsynlig. Og så, når vi da sender inn metan, så men samtidig som dette her skjer, så dannes også mest sannsynlig noen form for metoxispesier, inni i eh, seolitten, inni disse kanalene og porene som jeg viser dere. Eh, akkurat hvordan disse metoxispesene ser ut, det vet vi ikke. Det er det noe av det vi jobber med å finne ut av. Men, eh, men vi forventer at vi danner noe som ser ut som dette. Og så, Um, trenger vi jo å få uh, ut metanol, selvfølgelig, uh, og da bruker vi vann. Vi sender inn vann ved, ved, ved 200 grader, um, og dette vil da interagere med de msb og ut kommer metanol. Uh, og det måler vi da med denne MS-en, altså massespektrometret, eller, eller GC-en som står på enden. Det kan vi da direktere metanol på andre enden, og det, og det ser vi. Vi ser en del metanol som kommer ut fra reaksjonen, men eh, det, er så på, det er fortsatt på et sånt nivå at vi må jobbe ganske mye mer med å forstå hva det er som foregår for å klare å kunne oppjustere mengden metanol vi får ut reaksjonen. Og dette er egentlig en stykiometrisk prosess, fordi mengden metanol er avhengig av antall kobberseter i materialet. Eh, som gör at det här ikke er en katalytisk prosess, selv om jeg omtalte dette materialet som et katalytisk materiale. Eh, men hadde jeg gjort allt sammen ved, eh, ved samme temperatur, for eksempel, og bare konstant sendt in en mengde gass, så kunne vi kalt en katalytisk prosess. Eh, men det vi vet er at dette materialet här det kan vi aktivere på nytt ved, ved å øke temperaturen, og vi får ut metanol igjen når vi da fortsetter syklusen. Så det kan gå cykel etter syklus. Um, ja, så disse, um, denne reaksjonen og disse materialene, de de skaper en del spørsmål for oss da. Hva er det for å liksom prøve for å prøve å øke utbyttet av reaksjonen, så så stiller vi oss en del spørsmål. Hva er det egentlig så foregår på atomnivå eller eh hvordan ser egentlig disse kompulsetene ut inni vei? Så hva er mellomproduktene som dannes? Eh, Vilkken rolle har seoli omverke, vilken rolle har reaktionsparameterne eh, har ändring av temperatur, ändring av tryk og så vidre. Det här er dets er forskning av det som er spane. O derres uppligt du kald, og det som er um, og har jeg å kalle det at jeg skal legge et ligge et burstespil. for en nå byner um, når må by bruke andre tekniker på forstå ligt mer om materialet vi op med. Um, så det jeg har lyst til å legge litt fokus på i dag, er det jeg jobber med her nede i Torino blant annet, og som jeg også jobber kanskje mest med i, i uh, doktoratet min. Det er da uh, forskjellige spektroskopiteknikker som vi bruker for å se på materialet. Uh, IA, Raman, uh, UV og röntgenabsorpsjonsspektroskopi. Uh, så det skal jeg gå litt nærmere inn på, uh, og se litt hva vi kan få ut av det. For eh, spektroskopi det er jo rett og slett eh, elektromagnetisk eh, stråling, eh, som, som da ved økende energi så vil vi få litt forskjellige eh, kvaliteter ut av eh, de forskjellige teknikkene. Eh, så vi kan få forskjellig information ut av de forskjellige teknikkene basert på mengden energi vi sender in på materialet. Eh, så jag tänkte, å gå litt mer, dypere in på disse teknikkene her. Eh, la oss starte på, på IR spektroskopi. Altså infrarød spektroskopi, og det er jo da en vibrasjonsspektroskopisk teknikk, eh, hvor vi rett og slett ser på endringer i dipo-momentet i, eh, i en funktionell gruppe. Så eh, vi har blant annet, altså kan jo være både en form for strekk i bindningen eller du kan ha en form for bøyning i begynningen. Begge disse to typene dyker opp i et uh, IR-spekter. Eh, for å oppnå et IR-spekter må du sende inn der en IR-stråle som går på materialet, og så vil du måle på det som kommer gjennom på andre siden. Det som transmitteres rett og slett. Og kan vi da kalle er et form for fingretrykk av materialet, det som vi får ut på andre siden. Her ser vi et uh, typisk spekter som vi får for, uh, for, uh, for seolitter. Eh, här uppe överste skiktet här i skikte höjuset liksom energitillstånd så har vi det som där vi finner dessa OH-streckene i brönnsted eh syrarna bland annat. Och så här nere, oss säga det här, här nere har vi eh, liksom vibrationer i själva ramverket. Ehm um, men här så har vi mer övertonerna fra, fra de vibrationerna där. Så dette er veldig sånn typisk spekter som vi får, og så øh, kan vi jo gjøre litt forskjellige ting da. Vi kan blant annet gjøre øh, det vi kan få in situ eksperimenter, så, hvor vi bruker reaksjons, deler av reaksjonen for å gjøre eksperimentene. Så vi å for eksempel skulle sende inn, aktivere først i oksygen, og så sende inn metan etterpå, så kunne vi for eksempel forventet oss å sett, klare å se vibrasjonene fra disse metoksispeisiene. Uh, det har jag kört till länge. Eh uh, vi har vi har provat och det, men men det är inte det är inte det enklaste Men det hade varit väldigt väldigt tyst om vi hade fått det till. Bevisa att det finns. Um, så kan man göra andra thing, man kan också skämma in provmolekyler uh, det som er liksom sånn extra spännande med alltså provmolekyler, vi väl skänna in CO, gas på prøven se vad det interagerar med eller man kan skicka in NO eller sånn, og så videre. eh för att se hva, da, da kan vi lära vitt skälligt av det. Vi har sen in CO för exempel så, så vil vill se ju faktiskt kun interagera med kobber 1 setet och inte kobber 2. Så øh, ved å da redusere prøven først, og så sende inn CO, så kan du se hvor mye av kobber e som er tilgjengelig for CO, og sammenligne flere materialer med forskjellige kobber-innhold, for eksempel. Um, og så kan det da brukes gjent og sammenligne hvilke av materialene som er mest aktive. Uh, ja. Så har vi Raman spektroskopi. Det er da også en vibrasjonsspektroskopisk teknikk, som egentlig er en ganske komplementær teknikk til IR-stråling, IR-spektroskopi. Hvor vi da ser på endring i polarisering i stedet for dipormoment. Og da bruker vi i stedet for IR-stråler, så bruker vi lasestråler, så type rene bølgelengder med rød, eller grønn eller blå. Og dette gir oss også et, da, et av et materialet vi ser på. Det som er litt ekstra spesielt med å bruke ramaspektroskopi eh, i vårt tilfelle er fordi at eh, noen Ganger så kan du få et forsterket signal av, av noen spesier, på grunn av resonans med den bølgelengden vi måler på. Så selve liksom, noen spesier vibrerer på en akkurat samme bølgelengde, eller veldig lik bølgelengde, som den laser som vi sender inn. Og da, da forsterker det signalet, så det er mye lettere å se. Eh, og, og for vår del, så etter at vi aktiverer i oksygen, så danner vi da noen spesier som faktisk interagerer eh, ekstra mye med en blå laser. Og da har vi funnet ut blant att at för ett et type zeolittmateriale, eh, så kan vi se disse spesiene här hvor du har eh, to kobberatomer, eh, som er bunnet sammen av ett oksygen, eller av to oksygener, eh, at begge disse spesiene faktiskt eksisterer innad i, i materialet etter oksygenaktivering. Og det er jo utrolig tøft å kunne, å, å kunne vise med en spektroskopisk teknikk- at dette her faktisk finnes, og det er sånn det ser ut. Og så er spørsmålet hvordan disse endrer sig når vi begynner å putte på metan. Det har vi enda ikke er, så mye kontroll på. Så har vi UV-vis spektroskopi. Det er da enda litt høyere opp på energiskala. Og da begynner vi å om det som heter absorpsjonsspektroskopi. Här kan man da gjerne liksom se på, du vil kunne se endringer, du vil se absorpsjon av, av, av lys i, i metallkomplekser i UV- og usynlig lysregionen. det på grunn av at jeg jobber med faste materialer, så må vi jobbe da med reflektans og ikke transmittans, for det, det får vi ikke til se noe på andre siden, men den med reflektans, så kan du se på da eh, mengden lys som går inn og mengden lys som går tilbake, og hun laget et form for absorpsjonsspekter ut fra det. Eh, i metaller, så eller metallkomplekser, så har vi da to typer ladningsoverføringer. Du har eh, fra innen de delpedalen, så har du fra en fra lavere liggende d-orbital og opp i en høyere liggende d -orbital. Eller så har du ligand til metall eh, ladingsøverføring. Som da vil foregå fra liksom typ pi-orbitalen til en ligand, og opp i d-orbitalen til metallet. Og begge disse to kan gi absorpsjon i en eh, av de uv-synlige dyspektre. Og det er dette som gjerne fører til farge på metaller. Um, det som er spesielt for meg da når jeg med kobber, det er at kobber 2 pluss, den ser, altså der har du denne elektronkonfigurasjonen her, eh, men kobber 1 plus, så er det plus til ett elektron mer, och vi får en D10-konfigurasjon, som vil føre til at vi eh, eh, nesten ikke får noen absorpsjon i det hele tatt. Eh, og det da skulle kunne være synlig i et UV-smekter. Um, når vi går fra aktivert i oksygen til aktivert i metan, så burde egentlig absorpsjonen, eh, eller absorpsjonstoppene, minket. Det ser vi faktisk her, at det er, dette er noe jeg har gjort her nede i Torino nå, hvor vi har sett på aktiver aktivering i oksygen først, og så eh, starte vi å sende inn, uh, inn metan, og da ser vi først på oksy... Uh, har vi da mer absorpsjon jo, jo lenger mindre reflektanse vi har. Så hvis, hvis toppen ligger langt med så er det på grunn av at det er mye absorpsjon. Og når vi nå fra oransje spektre går fra oksygen til metan, så ser vi faktisk at absorpsjonen minker til høyere reflektanse, både i DED-regionen, ogigte metalllregion. Så her ser vi helt tidlig en effekt av eh, av detta. O så har vi den sste tekniken som jeg kanske ekstra fanna som er rynk en absorptionsspektrostopias eh, for du få kortelse. O här som sånn ser vi da det enkel en absorptionrptions teknik på samma matte som UV men fordi att röntgenstrålarna kan eh gå igenom materialet så ser vi på transmittans och inte på reflektans. Eh men det är samma princip. Vi sender in en stråle och vi ser på då som kommer ut igen eller for, i förhåll till mängden som kommer ut och finner ett absorptionsspektrum baserat på det. Men det som är speciellt där är att med röntgenabsorption så mäter du då på eh du kan ikke gjøre dette på Universitetet i Oslo, vi må reise til et eget fossilitet for det. Hvor du har disse store ringene her, hvor elektroner sendes rundt i kjempehøy hastighet. Og ved å utsette disse elektronene for magneter, så vil du kunne få sendt ut røntgenstråler. Og ved å velge ved å tune den energin på de røntgenstrålene, så kan vi få sendt, bli veldig grunnstoffspesifikke, de alle elementene har forskjellig eh, energi som kreves for å få sendt ut et kjernelektron, eh, og det kan vi tune røntgenstrålen til, og så rett og slett sende ut et kjernelektron for bare kobber ved å sende inn på prøven vår. Og på den måten så sender vi ut et kjernelektron som da kan gå helt ut i det som heter kontinuum, så därför orbitalerna till koppar eh och och börja att träffa som ligger runt. Da får vi gärna ett spektrum som ser sån her ut, hvor du da, her sånn så har vi då kanten, så hvor vi hvor hvor, hvor kärnerektronen liksom blir sent ut, ut i kontinuer. Och på den kanten eh och rätt rätt så har vi det som heter eh, eh og vi kan lære mye om oksjasjonstilstanden til kobret eh, og den lokale koordinasjonen, om det er trekoordinert eller firekoordinert, for eksempel. Eh, og så har vi den lenge regionen her, som er en form for eh, sinus-oscillasjon, hvor du har både interfer altså, positiv interferens og negativ interferens. Eh, og det kaller vi for EXAFS-regionen. Eh, og i den, ved å gjøre litt matematiske analyser på den regionen der, så kan vi lære om bindingslengder. Eh, og hva slags naboatomer som ligger rundt kobber. Så det er en veldig, veldig sterk teknikk. Eh, det eneste er at kobber eh, eller altså unnskyld, at at spektret blir, det er en form for ehm altså, den tar gjennomsnittta av bindingslengder, alle bindingslengdene havner rundt samme eh, alle alle som er omtrent på samme plassen, ville også havne rundt omtrent samme, samme kurven. Som vi ser si at vi får en som få for gjennomsnittlig eh utregning av bindingslengder og nabotommer. Og det er derfor også viktig å kombinere den teknikken med de andre teknikkerna vi har sett på for å på en måte eh, forstå nøyaktig eh, for å, for å ja, forstå endå tydeligere hva det er som skjer da. Og så ved å kombinere dette da, i tillegg med, eh, med reaksjonen, da, da, da lærer man veldig mye. Og det er jo der vi kommer da, nå er det rett og slett sånn at vi setter sammen den kunnskapen vi oppfår, eh, brikke for brikke, og bygge pushespillersaktene sikkert. Altså vi lærer om tilgjengelige kobberseter, vi lærer om eh, hva slags type kobberspeser vi kan se, eh, naboatomer, tilstand og så videre, alt dette i forskjellige deler av reaksjonen jeg ser på, og så kan jeg da, det, dette vil da gi meg informasjon om eh, sammenheng mellom struktur og aktivitet, altså hvor mye metanol som kommer ut over de forskjellige eh, type materialene, eh, og hvordan de, strukturen er forskjellig for de materialene, og dette eh, kan da hjelpe oss å finne optimaliserte materialer eller optimiserte reaksjonsparametre. Och först gången så är ju hoppet att at detta här ska kunna hjälpa oss att förhindra utflitt och förbränning av metan. Ehm um, och uh, uh, uh, ja. <laughs> och uh, senare så kan vi hoppas att detta kan eh uh, oss kanske oss videre med att uh, forstå andre andra reaktioner eller finna nya reaktioner. Eh uh, på att verkligen studera det här på detaljnivå um, så så jeg håper att dette har vært interessant, og at det har lært litt nytt om, om hvordan man kan bygge puslespill. Så hvis dere har noen spørsmål, så er det ikke nødvendig med ta kontakt. Det kan hende at jeg ikke er tilgjengelig på, på presentasjonsdagen, men det, det finner vi väldigt fort ut av uansett. Tusen takk for meg, og tusen takk for at du hørte på.